عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله علمني شيئا يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها قيل يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات